רוצים לעבוד בפרסום למרות שאתם כבר עובדים בפרסום אז הגעתם למקום הנכון אני גוריאלפי ואני אלמד אתכם איך להיות פרסומיים בכמה שיעורים פשוטים למה פשוטים? כי אני לא יודע איך לתחקם אותם זה בייסיק, אפשר, אפשר ש, נתחיל, של ה-Power Rangers וזה כאילו היום נדבר על פרזנטורים בפרסום. איך משדחים בין מוצר לכוכב? אז... את בעצם חלור. אני כל כך גרוע בדייטים ראשוניים. אני חושבת שנשכב. שיט. אני לא מאמין זה. מתמצל, אני מתמצל. פאק, כת משלמת לה ארוחה? אופנובנק שהפך לפרזנטור של חברת זה נראה דבר... תקים? פרזנטור? זה דבר נורא מסוכן. אני אומרת את זה... בכלל? בשיא הכנות. פרזנטור זה דבר מאוד מסוכן, משום שאתה לוקח את המלבישת החברה, על דמות של בן אדם, שפתאום תפסו אותו עם סמים, ופתאום נפסו לו... רואים ילד, רואים ילד עם סמים, מזרחים. אני חושבת שזה מסוכן. איגאל אמיר, מה הוא יכול לפנסם, איזה מותג? נגדחים. אומרים שזה קשה להתאים פרזנטר למותג, ואני אומר, שטויות. אתה אתה ראה לי מוצרים, ואני אגיד לך תוך שנייה מי יכול להיות הפרזנטר. בוא נתחיל. סוכר. סוכר, סוכר מגיע מכנה סוכר. כנה סוכר הגדלים ליד נחל. מי מתרחצים בנחל? ססי קשת ויונה אליאן. שני פרזנטרויים, הלאה, תן לי עוד אחד. את מרגישה שאנשים יכולים לנצל את התמימות שלך ברגע הזה שאת עוד צהירה ו... בשביל לפרסם דברים שאת לא מאמינה בהם? אני חושבת שצריך להיות זהירים. צריך להיות זהירים. כן. כי לי זה קרה. חשמל זה טוב, מאוד מותג שוקו. שמטעם רגולציה. כמובן, אסור לנו לנקוב בשם מפורש, כמו יאובה. אם תוכל, במהלך להשתמש במקום במילה ההיא האסורה, במילה קרק. יש לך תעודת פירס ומאי? אין תעודה כזו. אין כזו. אין כזו תעודה. בפודש, אם אתה... <laughs> אין זו תעודה. אם אתה לומד בקריירה אקדמית או נו, <laughs> או... אז אתה <laughs> בסופו <בסדר> uh, קרק מהשני ילד. Uh, אמא שלי נתנה לי קרק בבוקר. אז בעצם אפילו לפני שפנו אליך מחברת הקרק, האחת הגדולות בארץ, כבר צרכת ואהבת קרק. כן זה זה הרבה זיכרונות של ילדות סאפה אם אם הייתי שואלתך מה ישראלי באנחה כrac באנח באנח איך זה פריזנטון או אתה מלהק לא מוצא סינון אור אלומיניום יושין פרידלנדר Johnny Depp Johnny Depp יפה <ש> אבל החובה אנחנו נאי גילה תאנקורי חידק הבולה אי אקורם הדבר הכי מהגליב שamu על אי אקורם בחיים שלו מגם ניגאלו מוחה וגם מתרשם אני מניח שזה הקסם שלך. אבל התשובה האמיתית هي דני דנון. פרזנטורי. האם זה מקרין על הבן אדם איזה מוצר הוא מפרסן? תגיד לי אתה. אפונים, אפונים, אפונים, אפונים. איזה מוצר לא היית מוכנה להיות הפרזנטורית שלו בשום פנים ואופן? זה כל הזמן שיש לנו להיום, אז תודה רבה לך שבאת. אם אתם רוצים לדעת עוד על עולם הפירסום, אז תיכנסו לויקיפדיה, יש שם הכל. באמת, אל תהיה אופרה, אני <אח> הכרתי שם את <אח> אשתי. <אח>